На турнір з футболу до Миколаєва приїхав військовий з Херсона Андрій. Це потрібно, щоб військові футболці трохи відволіклися від цих реалій, які зараз у нас проходять, і щоб трошки підняти бойовий дух. Ми граємо за чудову гру, за позитивні емоції. Приз як приз це таке. Головне, щоб все було добре. У футбольному турнірі взяли участь вісім команд. Серед гравців усі військовослужбовці, говорить Олександр Мунч, голова Асоціації футболу Миколаєва. Всі команди військові, вісім команд. Проведемо за один день турнір, нагороди, кубки, медалі, всі положимо. От першу чергу, це допомога за суд. Від команди Національної гвардії грає ігор. Чоловік розповідає, до повномасштабної війни грав за кубок міста. Дуже добре після кількох напряжених днів ну, від, і зібратися з такою композицію в такому обну, в, в, в суспільстві, якби всі військові. Дуже багато задоволених, гарні враження від гри. Кожна гра по 20 хвилин, там 10 хвилин. Якщо вийдемо в фінал, то я надіюсь, що вийдемо, то сказали по 15. Займався футболом в дитинстві та граю зараз на кубок міста, кубок, місце, кубок області. Ну, грав до війни. Зараз, поки війна, як можемо, то зі збираємося. Для військовослужбовців подібні спортивні заходи необхідні, говорить боєць Андрій. Чоловік тримає оборону Миколаєва з перших днів війни. Запропонували. Ми любимо займати своєю справою, любимо грати вільний час футбол теж тому. Вирішили взяти участь. Для військових більше потрібно спортивних заходів та й освітніх будь-яких заходів, тому що людина відпочиває, трішки відволікається від повсякденної справи, тому це необхідне, я вважаю.